لجان التعويضات لجان التعويضات للشعب متوقفه العقود الان متوقفه قطع اراضي الى المنتسبين المنتسبين الداخليه والدفاع لا الى الان النظام السابق قبل خمس سنوات قطعت ارض الان اصبحت الناس صار لها عشرات من السنين الان تطلع الناس تقاعد اي مو الصحراء صحراء البلد ووزعوها للناس اوفوا بالعاد اين تغيير الحاله الاجتماعيه للبلد منافعكم منافع البلد منافع البلد الداخلية والخارجية أين أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أنتم الآن